Discutați cu cei care au făcut aceste afirmații, nu mi puneți mie întrebarea referitoare la obligațiile sau calitățile în care particip la o serie de reuniuni alte persoane. Eu, în ceea ce mă privește, sublinieră-te, sublinierea sub cum se me comport. În eu am mâncat sublinierea, civili cu civilii sublinierea, restul, a precizat Tericianu, după subliniere din cabiroului permanent, informează Gerprest Subliniere dintele Senatului a fost întrebat dacă este potrivit prezent lui Liviu Dragnea la un eveniment de crc organizat de SRI, a cerui participare a fost confirmat la audierile din cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activit Serei de fostul subliniere F al SRI, George Maior, subliniere de fostul prim adjunt al serviciului, Florian Coldea. De asemenea, Tericeanu a fost întrebat de ce nu participă la întâlniri informale organizate de servicii. Ministerul Agriculturii, intervenie de urgen în PIA, au retras 30.000 de tone de vin falsificat. Resubliniere din Telecomisiei Parlamentare pentru controlul activit -ciserei.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 aceste persoane erau domnul Ghic, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, partenerii extern ieri domnul Ponta, dar nu mai ieri tiu dacă l-a întrebat, dar exista afirmația domnului Maior despre acest eveniment, a declarat Manda.